Lidl Slovenija predstavlja Začnemo z lažjimi vajami, da se malo gre. Sem so blag. Danes bomo delali esensko zloženko spečeno pečeno polento. Vsak dan po 10 minut pa boste imeli s tudi kjer druge, ne samo v hradilniki. Žar legende se vračajo. Spremljaj nas na spletni strani Žar legend. Lidl, preprosto več za vas.